اللي بدي أوصلها إنه الأمان شيء لازم درس أول، درس ثاني، درس ثالث، درس عاشر، درس يعني هنعمل نعمل معركة شاورية من اللي كل مرة نرتقي بالأمن والأمان تاعنا عشان نقدر نوصل لهي الشغلة اللي اتعلمتوا منهم، اللي تعلمته منكم إنه نبلش من الأساسيات. يعني هي الماشين، الماكنة، الآلات اللي إحنا بنستعملها، ممكن السنادة بالنسبة لنا تكون آبل، ممكن سكينة عم بستعملها ممكن عصاي ممكن أي شيء بستعمله كأداة اللي هي بتأدي إني أه أنجز مهمة يكون فيها غلط من ناحية التصنيع أو من ناحية اللي خطط لها ما فكرش إنه ممكن هاي الشغل أعتازها لو يعني مثلا بنيت برج ومش مخطط أنا إنه ناس تنام عليه وقرروا كم من ولد من عندي يطلعوا ينام عليه نتيجة لأنه هذا الإشي مش مأخوذ بالحسبان بالتخطيط، الوزن الزائد هذا أو إذا حطينا عليها باب عربي وصار عندنا عملياً مفلاتس شراع وهذا الإشي أدى إنه الهوا يلعب فيها، وأنا مش مخطط لهذا الإشي، فشل في التخطيط ممكن يؤدي إلى يقع هذا المبنى، أو لضرر ثاني، أو لعدة أضرار ممكن تصير الشغلة الثانية الأم، الرابعة اللي عم نحكي عنها، هي المانجمنت، الإدارة. احنا كلنا هنا عندنا وظيفه اداره في صلاياها يعني. اذا كان مركز الفعاليات اذا كان معلم السريه اذا كان المدريخ بوغير كل هدول عندهم وظيفه اداره معينه اذا هني مش عارفين يديروا الفرقه بتاعتهم مش عارفين يوزعوا المهام هذا اشي جدا مهم في الفرقة. اذا انا بدي على حالي كل المهام بدي افشل فيها اذا انا بدي اوزعها وإذا أنا بدي أنطي مثلا أستاذ محمود وأنطي شادية وأنطي عدنان وعدنان لويا يعمود بالمسمار هون صار في غلط في الإدارة لأن أنا أنطيت عدنان وأنا عارف إنه عدنان لويا سياح بزيد فهون كمان إدارة في توزيع المهام الإدارة في التخطيط في الإشراف على التخطيط وفي البكورة على السميك بالآخر الأم الخامسة هي الميديوم أو البيئة المحيطة البيئة المحيطة فينا كمان في الهضور في الخطأ اللي أو الحادث اللي ممكن يصير ممكن أنا طالع على الساحة الساحة غير مهيئة في النادي مهيئة فيها, فيها أعمال عم نحاول نجدد ونقيم ونحط وعندنا كاموتش البسوليت أو اللي, اللي ضل من عمار على مستوت وحده واحدة ولا يطلع يلعب يلعبها هال عليه الحجارة او كان في اشي حال غزه او كل هاي الشغلات اللي احنا من رشلنوت صارت ادت الى حادث وهنا هاي الخمس شغلات الشغلاتي بيغطي كل شغلة ممكن تكون ادت الى الحادث هذا اما الانسان اما الماكنة اما المهمة واما الادارة واما البيئة هدول هن الش...